أحوال التشغيل الثلاثة لدينا ثلاث أحوال للتشغيل الـ Edit Time أو مرحلة التصميم الـ Run Time أو مرحلة التشغيل الويب تايم او مرحله العرض على متصفح الانترنت تقدر المقارنه بين الثلاث احوال حيث المسؤول عن التشغيل في مرحله Edit تايم هو برنامج دايركتور والمسؤول عن التشغيل في مرحله الران تايم هو البروجيكتور او الملف التطبيقي اما المسؤول عن تشغيل الملف في مرحلة الويب تايم هو متصفح الانترنت امتداد الملفات. امتداد الملفات في الاديت Time او في الـ Design Time او في مرحلة التصميم هو الدي اي ار يقلب الحرف الوسط منه الى X فيصبح دي اكس ار في مرحلة Run تايم يقلب الحرف الوسط منه الى C في مرحلة الويب تايم ليصبح DCR امتداد الحاويات او امتداد الكاست امتداد الكاست في الـ Edit Time او في الـ Design Time CST في مرحلة الـ Run Time يقلب الحرف الاوسط X ليصبح CXT في الـ Web Time يقلب الحرف الاوسط C ليصبح CCT اذا امتداد الملفات وامتداد الحاويات يختلف في الاحوال الثلاثه لكن يجب ان نراعي ان الامتدادات الثلاثه تعمل في مرحله الران تايم والويب تايم ولكن الامتدادات الثلاثه لا تستطيع ان تعمل في مرحله الايدت تايم ويستطيع فقط ان يعمل في مرحله الايدت تايم او مرحله التصميم او مرحله الديزاين الدي اي ار والسي اس تي سيالي فيما بعد كيفيه عمل Dxr وكيفية عمل Dcr وCxt وCct. لكن مبدئياً عند حفظ البرنامج يحفظ البرنامج بالامتداد DIR وCST. الامكانيات المتاحة في مرحلة الديزاين تايم هي أكثر الامكانيات. هناك بعض الأوامر لا تعمل سوى في مرحلة الران تايم مثل Application Minimize أو تصغير البرنامج أو النافذة المفتوحة. والامكانيات المتاحه حتى في الويب تايم قليله. الحجم النسبي للملف في مرحله الايدت تايم كبير جدا نظرا لانها مرحله تصميم ويكتب الملف مباشره في اي مساحه تواجه عمليه الكتابه عند عمل كومباكتنج ودمج الملف في مجموعه اكبر حجما يحدث ضغط لحجم الفايل فيصبح حجم الفايل اقل قليلا حيث تحذف البوينترز او المؤشرات التي تسبب زيادة حجم الفايل في اليدت تايم عند عمل البرنامج في مرحلة الويب تايم او بالامتداد سي وCCT يصبح حجم الفايل اقل بكثير امكانية التعديل طبعا في مرحلة اليدت تايم سهلة اما في الرن تايم والويب تايم صعبة وبما ان لدينا ثلاث مراحل او ثلاث احوال للتشغيل هذه الاحوال الثلاثه لها مجموعه من التطبيقات التطبيقات التي توجد للايدت تايم سوف نجد شبيها لها للران تايم وسوف نجد بعض التطبيقات خاصه بالويب تايم تظهر لنا في قائمه ادت بريفرنسز على الجنرال تظهر لنا خصائص الستيج حيث يوز موفي سيتنج حينما ننتقل من موفي الى موفي المحافظه على مقاسات نفس الموفي او اتباع مقاسات كل موفي على حده مكان ظهور الستيج في منتصف الشاشه ايضا انيميت ان باك جراوند وسوف يلي شرح تلك الخاصيه على حده اما عند الذهاب الى قائمه موديفاي موفي بروبرتس تظهر لنا مقاسات الموفي ومكان ظهورها هذا كله في مرحله الإديت تايم اما في مرحله الران تايم عندما نختار من قائمه فايل كرييت بروجيكتور ثم نختار اوبشنز يظهر لنا نفس خصائص الستيج التي كانت امامنا منذ قليل حيث يوز موفي سيتنج وماتش فيرست موفي ومكان ظهور الشاشه ايضا خاصيه الانيميت ان باك جراوند بالطبع هذه العمليات من التطبيط تحتاج الى الدراية بأحوال التشغيل الثلاثة. أيضا عند اختيار publish setting تظهر لنا خصائص الموفي مقاسات الموفي ولون الأرضية المقصود هنا لون أرضية صفحة البراوزر أو ال html يلي بعد ذلك شرح هذه الموضوعات بالتفصيل